Kaixo, kaixo, zer modu zaudete? Ongiet horri interneten beste tutorial honetara. Mikel eta Iongara eta kasu honetan nabigatzailean pasaitzen biltegiratzea salduko dizuegu. Segurazki askotan interneten nabigatzen zehondetela sesio berri bat ireki duzue, Facebook, Twitterren, eta nabigatzaileak horrelako mehzutxo bat atera ditzue. Gorde nahi duzu pasaitza webbune honetarako? Gorderi emanezero ez duzu pasaitza hori berriz gogoratu beharko, nabigatzaileak du zure partez, eta ez duzu berriz pasaitza idazten denbora galduko. Baina, nola egiten du hori gure nabigatzaileak? Gure kasuan Google Chrome erabiltzen dugu, ikonotza hori esagutzen duzu ezta. Aurrekoan, Gorderi emanezero pakete baten moduan gure pasaitza Google Netxein baten modu kononbaitera eramango du. Eta hangor dekotu. Noizbait behar baduzu pasaitza, berak hortik jasoko du orain pasaitza gordeta duzula, jakin barko duzu nola joan, pasait guztiak ikusteko ez da? Ea ba, lehenik eta behin, sartu zaitez Google Chromeen. Bigarrenik, sartu hemen agertzen den testu lerrori nabigatza lehenen goiko barran, hitz itzesitz, eta intro sakatu. Eta hemen daude nabigatza gogoratzeko eskatu dizkiezun pasaitzak erabiltalea izanekin. Gainera, jakin eskuineko aldean ateratzen den begi ikonotxo horretan klikatuta, pasait hori esplizituki ikustek aukera izango duzula. Beraz kontuz, horrek esan nahi du norbaitek zure ordenadorea sartzen bada, ikus ditakela pasaiz hori. Hori dela eta, hemen dugu pasaiz errezeta. Artu itaz du boligrafoa, horri bat, karpeta bat eta pasita zaila. Idatzi horrian, pasaita, sartu karpetan, eta txan gorde, lekuz eguru batean. Pasaita edazteko, mesedez, ez idazi AAAA bat birulau zure izena edo pasaita bezalako itak. Horien ordez saiatu letra handia eta xea, zenbakiak eta letrak desberdinak erabiltzen. Eta hau izan da guztia. Urrengo bate arte.